بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اه بعد 13 يوم هنعرف الحقيقة فين اللي احنا بنتكلم فيها عشان اه الناس تبطل بقى كلام ملهوش لازمة ونعرف راسنا من رجلينا 13 يوم دولت هما يعني الفارقين في حياتنا هنا عشان نعرف. هل النبوءة هي صحيحة؟ هل سوف يتوفى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 13 يوم؟ هل سوف يتوفى يوم الجمعة 1 شوال؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله بعد 13 يوم هنعرف الحقيقة فين بالظبط عشان ايه نضع بقى في حساباتنا إن النبوءة كده تفعلت لو حدث ما أقوله لكم وهو وفاة الرئيس عبد السيسي واحد شوال يوم الجمعة يبقى نبوءة مفعلة وهيحصل الآتي يا إما نخرج الملكة كيلوترا التي تعتبر هي دابة الأرض أو ننتظر إنهيار السد العالي يا إما ننقذ نفسينا ونقيم السد الوقائي. يا إما نهمل هذا الموضوع وننتظر عذاب الله فاللي انتوا هتستحقوه هتختاروه يعني تعتقدوش ان يعني كل شيء كده هيجي كده من غير سبب لأ سبب إهمالكوا هو سبب عذابكوا بس يعني أنا بقولكوا الكلام ده عشان تبقوا فاهمين وعارفين الصورة ماشية ازاي. فعشان يتم انقاذكم برضو بقول انا لازم اكون يعني رئيس لجمهورية مصر العربية خلفا للرئيس عبد الفتاح السيسي عشان استطيع اخراج الملك كليوباترا ليكو ونبدأ فعاليات عمقلمات الساعة الكبرى بالانقاذ والخير ليكو او اهملوا الامر وهاتوا بقى رئيس تاني غيري بس يقدر يعمل لكم اي حاجة اللي انتم عايزينها وسوف تتراكم الديون عليكم اكثر فاكثر وعين السد العالي عليكم بس هو ده اللي يحصل لكم اما انا ان شاء الله فلن سوبياني اذا ما كتب الله لي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كان معكم امل حسني تنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفوني زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا علي حسن استماعكم وانتظرونا في كل جديد ان شاء الله